hola soy en the key Vull recomanar-vos un llibre sobre un viatge al sud-est asiàtic. No hi ha millor company que aquesta guia que us presentem. Es tracta d'un recopilatori dels diversos països d'aquesta zona, com són Vietnam, Laos, Camboja, Tailàndia, Myanmar, Indonèsia, Malàisia, Timor Oriental, Filipines, Singapur i Brunei. El sud-est asiàtic té moltes possibilitats. De fet, a la terra hi ha només un 3% de selva verge i aquesta part del món és un alt exponent de riquesa animal i paisagística com és el parc de Kaohyai a Tailandia, Peradallà a Brunei i Illa Asturgean a, a Indonèsia. Laos és el país asiàtic amb més territori verge. L'abadia de Halong té 3.000 iots al nord del Vietnam i es significa la bellesa indescriptible d'aquests països. El delta del riu Mekong és una mostra de l'activitat agrícola dedicada a l'arròs i dels mercats flotants tan coneguts a Vietnam i Tailàndia. L'arquitectura pròpia del sud-est asiàtic ve marcada per les pagodes, com les de Mandalay a Myanmar. Els temples budistes són els jocs sagrats i també artístics de notable interès. El sud-est asiàtic és majoritàriament budista terabana, encara que Indonèsia i Malècia són principalment islàmics. Els temples al cor, patrimoni de la humanitat situats a Cambolla, són també un gran mirall històric del budisme. Singapur és el símbol de la modernitat, capital financera mundial és una illa, nació i ciutat. Espero que us hagi agradat aquest viatge. Ara només queda recomanar-vos que agafeu aquesta guia en qualsevol biblioteca de Barcelona, amb també les guies turístiques de cada un d'aquests països. Us espero els vostres comentaris amb en Blog i en canal YouTube de Biblioteques de Barcelona. Bon viatge!